يعني جالتم بحلقه جديده حلقه اليوم ان شاء الله بتكون حلقه الماضي والحاضر لليوتيوبرز طبعا هذه الحلقه تعتبر الحلقه الثالثه من هذه السلسله وطبعا بحلقه اليوم نستعرض خمسه يوتيوبرز اليوتيوبرز الاول اللي هو خلف زو واليوتيوبرز الثاني اللي هو شون بو والليوتيوبرز الثالث اللي هو النودي اوسم والليوتيوبرز الرابع اللي معنا حلقه اليوم اللي هو اير والليوتيوبر الخامس اللي معنا حلقه اليوم اللي هي مس لين عدينا اليوتيوبرز الخمسه اللي معنا بحلقه اليوم خلنا ندخل على الانترو بعدين نكمل الحلقه اليوتيوبرز الأول اللي هو خلف زون، خلف زون لو تشوف أنت المقطع حقه القديم أو أول مقطع، بتشوف التصوير نفسه كأنه تصوير حق طلعات عائلية في مخيم أو في مكان آخر، نفس هذه الأجواء، تحس التصوير نفسه هذه أجواءه حق تصوير عائلات، <تصفح> <تصفح> <متحد> هذا الشيء اللي أنا حسيته يوم هذا المقطع الأول اللي نزل في هذه القناة اللي هي قناة خلف زون، أما من ناحية المقطع الأخير اللي نزل في قناته تحس فيه تطور من ناحية اللي هو التصوير وأيضاً المونتاج وأيضاً اللي هو الكاريزما اللي يطلع فيها خلف زون تطور في هذه الأشياء كثير أول مقطع نزله صراحة ما صور نفسه كثير كان يصور بس الأجواء اللي تصير من هذه الأشياء يعني نوعا ما تحس كأنه كان مستحي أما الآن في الكريزما تطور صراحة هذه الأشياء اللي تطور فيها خلف زون وهذا اللي أنا صراحة حسيتها يوم شفت أول مقطع وآخر مقطع عموما خلوا على اليوتيوبر الثاني اليوتيوبر الثاني اللي هو خنصر، اول حاجه اسمه مره غريب بالنسبه لي، والشيء الثاني اللي هو انه اول مقطع واخر مقطع ثابت ما تغير اللي هو المحتوى اللي هو محتوى الجيمنج، تمام؟ واصلا اللي يقدمون محتوى الجيمنج ما يتطورون كثير في هذه الاشياء لانه محتواه نوعا ما ثابت اللي هو محتوى الجيمنج، بس في اشياء تغير فيها من ناحيه الكاريزما اللي يطلع فيها قدام الكاميرا، وايضا اللي هو المونتاج، وهذا الشيء الطبيعي انه اي احد يقدم محتوى في اليوتيوب لازم يتطور مع الوقت، لانه اليوتيوب في الوقت حالي أو في الزمن الحالي يطلب هذا الشيء إنه يبغى ناس يقدمون محتوى مثل يقول مرتفع وجيد هذا الشيء اللي يطلبه اليوتيوب تمام بالذات في الفترة الحالية بصراحة هذا رأيي في هذا اليوتيوب. اللي هو هنودي عصب صراحة هذا اليوتيوبرز يوم يعني شفت أول مقطع وآخر مقطع له يعني الكاريزما اللي يطلع فيها قدام الكاميرا مرة جيدة ومرة ثابتة ما تغيرت من ناحية أول مقطع وآخر مقطع الأشخاص الطبيعيين إنه لما يطلع قدام الكاميرا في أول مقطع تطلع له مثل ما تكون رهبة قدام الكاميرا أما هذا اليوتيوبرز ما هيبين هذا الشيء فصراحة هذه النقطة الحاسة له والشيء ثاني لحتى إنه هذا الشخص بدأ يدخل في كتابة الأغاني يعني بين قوسين تطور الذات بدأ يطور نفسه ويدخل في مجالات يعني هو الي مثلا اللي هو كتابه الاغاني فهذا الشي اللي لاحظته في هذا اليوتيوبرز اللي هو هنودي قص اليوتيوبر الرابعة اللي معانا في حلقة اليوم اللي هي هاي. هذا اليوتيوبر صراحة اشوف انها تطورت في اشياء كثيرة، اولها اللي هو المونتاج، والشيء الثاني اللي هو التصوير، والشيء الثالث اللي هو الاخراج، طبعا انا ليش قلت اللي هو الاخراج؟ لانه مقاطعها الجديدة قاعد تصور فيه كاميرتين، وهذا الشيء يعتبر تطور من ناحية اللي هو الاخراج، فهذه الاشياء اللي حسيت انه هذي اليوتيوبر تطورت فيها في الوقت الحالي، اما من ناحية اللي هو المحتوى انا اشوف انه محتواها ما تغير ثابت مثل ما هو وبالنسبة لي أنا أشوف ان محتواها مو مرة يعجبني ولا مرة سيء، لكن أنتوا أحكموا وشوفوا هذه المقاطع اللي بحط لكم إياها الآن، واحكموا هل تشوفون إنها تطورت من ناحية المحتوى أو لا. هذا حيكون أغلى حاجة تدخل بطني بحياتي. ما هذا؟ ما هذا؟ 24 ساعة داخل. 300 كيلوغرام من الصبح. يوتيوب <تصفيق> خمس اللي في اليوم اللي هي قناة مسليم هذا اليوتيوبر انا اشوف انها اتطورت من ناحيه اول مقطع واخر مقطع، لانه اول مقطع قدمته متعلق باللغه الانجليزيه او بالاصح متعلق بتعليم اللغه الانجليزيه، اما الان قاعد تقدم محتوى قصص وقصص معادية عاديه لا، قصص متعلقه بجرائم متعلقه باختطاف ومن هذه الاشياء، وصراحه في الوقت الحالي هذا المحتوى انا اشوف انه مرغوب في الوقت الحالي، هذا الشيء اللي انا لاحظته، والشيء الثاني اللي لاحظته في هذا القناه اللي هو الكاريزما اللي تطلع فيه قدام الكاميرا جيده صراحه. كده يكون خلاص الحلقه وتكلمت عن دلال من ناحيه اول مقطع واخر أو مقطع وطبعا هذا الكلام اللي قلته فقط راي الشخص واتمنى انه هذا المقطع عجبكم ونال على رضاكم لا تنسونا اللايك والشير والاشتراك وكده يكون خلصنا ويلا سلام